Два наряди патрульної поліції сьогодні з 8.30 почали перевіряти міжміський та приміський транспорт на дотримання нових правил пасажироперевезень. Один із них працював на трасі Харків-Сімферополь в районі кінцевої зупинки громадського транспорту на Космічній вулиці Запоріжжя. Необхідні для проїзду документи у пасажирів віком від 18 років та водіїв можуть бути у паперовому вигляді або електронними у мобільному додатку «Дія», каже інспектор патрульної поліції Андрій Зікун про повну вакцинацію – це зелений сертифікат, або про неповну вакцинацію, якщо одна доза, то жовтий сертифікат. Також, мати повинні, вони, якщо не проходили вони вакцинації, вони повинні зробити ПРЛ або експрес-тест, який дійсний до 72 годин про те, що про наявність вірусу або антитіл у крові пацієнта». Згідно з новими правилами, водії не наділені повноваженнями вимагати у пасажирів зазначені документи. І за наявності проїзного квитка не мають права не пускати їх до салону. Я не маю права потрібнути перевіряти. Я можу проінформувати, що зараз в даному положенні потрібен сертифікат. У разі відсутності документів відповідатиме не водій, а пасажир, пояснив інспектор поліції Андрій Зікун матеріал передається до суду, який потім приймає рішення накладець накладення станції від одніє тисячі до двох тисяч на податкових мінів доходів громадян, тобто 17 тридцять чотири тисячі гривень. Під час ранкової перевірки зняли з маршруту двох пасажирок, у яких не було жодного документу зі списку, зазначеного у нових правилах. Дару ніділю ні сплю температура істечна і за чилісті розвернута. І в даний момент от така ситуація. Як працівники патрульної поліції, які працюють більше з метою профілактики та доведення до громадян е, даних обмежень. Ми рекомендували і просили би усіх, хто займається пасажироперевезеннями, розмістити на своїх автомобілях на своїх автобусах, інформацію про те, що пасажири зобов'язані мати відповідні документи, ну відповідні сертифікати прод'являти і пред'являти їх як працівникам поліції, так і працівникам Національної гвардії, а також є ще уповноважені особи від органів місцевого самоврядування. На Запорізькій автобусній станції номер 3 що в районі центрального ринку, квитки продають усім. Тут на склі каси розмістили перелік документів, що дають право на проїзд. Однак із переходом до червоної зони пасажирів залишились одиниці. Автобуси відправляються у рейс майже порожні, розповіла поза камерою начальниця зміни Наталія Наливайко. Пасажири, які від'їжджали до Новомиколаївки, по-різному ставляться до нововведень на міжміських рейсах. «Кожен з нас має право зробити вакцинуватися чи ні. Правильно? Тобто, а, ви який вибір зробили? Я не вакцинируюся. Чому, можу теж об'яснити, тому що я вважаю це медицинським експериментом, у мене дітей немає, я хочу дітей. У мене є справа, що я вакцинований два рази, ну, але мене в базі немає до сих пор. І так багато військовослужбовців Збройних Сил їх до сих пор не ввели в базу. Організація безпечного перевезення пасажирів – головне у роботі перевізників всіх форм власності, розповіла Суспільному Олена Сучкова, начальниця відділу перевезень трьох приватних транспортних компаній, що працюють на міжміських маршрутах області. Олена Сучкова, начальниця «Наші підприємства здійснюють агітацію серед водіїв щодо вакцинації. Щоденно водії проходять швидкий медогляд, перевіряємо температурний режим. Обов'язково дезінфікуємо всі транспортні засоби – вранці і ввечері. І водій інформує пасажирів, що проїзд дозволений тільки за наявності у пасажирів сертифікатів про вакцинацію та ПЛР-тестів. На залізничному вокзалі Запоріжжя-2 півдні жодного пасажира. Вони приходять перед відправленням потягів, а поки у розкладі перерва, кажуть працівниці вокзалу. Квитки тут також продають усім. Про особисту відповідальність пасажирів – паперове попередження на касі. Ми повинні зробити транспорт безпечним для наших пасажирів. Він не повинен бути ланцюжком для розповсюдження інфекції. Також керівникам, організаторам перевезень на інших маршрутах, це можуть бути міські маршрути або приміські у відповідних районах. Також рекомендовано прийняти відповідні рішення на територіях на сьогодні. Окремо хочу зазначити, що відповідно до того, що робота водіїв є небезпечною, поставлено завдання головою облдержадміністрації забезпечити 100% вакцинацію водіїв. На сьогодні 57% водіїв вже вакциновані, водіїв загального транспорту». За словами Романа Пісарева, жодного автобусного рейсу в області не скасовано через невакцинованих водіїв. Їм теж нині дозволяють працювати. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.